Abhi da koye da malu Abhi kolo yanne nani mothu Adho magi kelle manalu Kiaro gila rette nanko teki boru Ayin karala nimi suyane taniyama Terila karana gihila hundayinne Barakele vila kene dinamunatana Inne manna pasagala adho aftesindu Damene kolon ta pissu gana Nalave na sudu olu karake na Mata kati keta honna durengi di anduran pama gasindu gasillagamme indena gedinna onda watana ketta karapasuwa bena illanne amme oya bande ma ayeka denna kiya wane hita tope අපන මරු වෙන්නේ දෙන්නේ යට පුරුවල රබ්බ මගේ කසි පුණ නැපපු ගලවල යන්නේ පකෙල්ල කොසෙන්නම් අදරේන ඉල්ලලා කැඩිත හිත අරමරෙන්ද නම් ගලවල තනික දෙයින්ද ලගින්න තලරිකා අංගෙන්ින්ද ඉල්ල සල්ලියති කියල අම්ම කරපුවා බාර් එකේ තියලා ලෙඩ විතර ඉතුරු මොසමෝඩය කරල බලගෙන හිටියම ඇටි වෙලා itaganna bamata lokusin dapunangilla adaya badawela dakatile dura innawa hitagena mangilla avinase ne therumaram jivithala piya ne ama de mapit ne venne serama karigini enaka ninginna kalapita baninne merunama boruwata kanduluwala anallu ithala handave kopi ekak vitar yamu thumalo gawala paave mathara dalle manga asama umbaya ekak vidina perrakalo atarulla perrakalapinata mari